طوبى لمثلك حافظ القران طوبى لكم قصص اسلامية وتاريخية. السلام عليكم مشاهدينا الكرام.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 أما إنه قد كذبك وسيعود وقال في آخر الحديث أتعلم من تخاطب من ذلك يا أبا هريرة؟ قال لا قال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان وقد يتشكل الجن في صورة حيوان كالكلب الأسود مثلا كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان قال ابن تيمية رحمه الله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 كان يقتل الحيات كلها حتى حدثه أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان ويجب على الانسان الا يشغل نفسه بالقطط السوداء كونها تفتح بابا من الوسواس على نفسه، ونصح صلى الله عليه وسلم بان يستعيذ العبد بالله تعالى منها عند رؤيتها باللون الاسود، لان الغالب ان الجن والشياطين لا يتمثلون في شكل القطط ولكن يتمثلون في الكلب، لان القطط من الطوافين علينا والطوافات،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 انها من الطوافين عليكم والطوافات فالقطط من الحيوانات الاليفه الساكنه في المنازل والطرقات وكذلك تخالط الناس سواء كان لونها ابيض او اسود وذلك يعني ان كلام البعض عن ان الجن او الشياطين متمثله في القطط ليس له اساس من القران والسنه الا ان يمكن ويجوز للمسلم ان يستعيذ منها ومن كل حيوان اسود